المنشطات الجنسيه ثلاثه المعروفين السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال المنشطات الجنسيه ثلاثه المعروفين فياغرا سيالس ليفيترا دول الثلاث منشطات المشهورين في السوق طبعا فيهم نشطات كتيره جدا بس احنا بنتكلم على اكتر ثلاثه مشهورين واللي ليهم براند نيم مسجل تبع شركات كبيره عالميه فياجرا، سيالس، ليفيترا وطبعا الاقدم فيهم كلهم هو الفياجرا وبعدين ظهر بعد كده السيالس والف والسؤال كتير قوي بناس بتسال او بعض الناس بتسال تقول لك ايه انو استخدم انه احسن؟ ده ولا ده؟ ولا ده خلينا كده بسرعة نرجع ندي نبدأ صغيرة قوي عن كل واحد منهم ونشوف لأن كل واحد منهم بيناسب شخص معين فأما تعرف كل واحد منهم بيشتغل أمتى بيبتدي شغله أمتى وبيستمر قد إيه وإيه مضاعفاته؟ أو إيه مشاكله يمكن ساعتها تقدر تختار وتعرف إيه الأنسب ليك من الثلاثة دول فخلينا نسمع شوية الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي غالبا ما يسأل هذا السؤال ما هو الأفضل بين الثلاثة المشهورين فياجرا ليفيترا والسيلس والحقيقة لا توجد إجابة بسيطة محددة على هذا السؤال لأن الأمر يعتمد على أمور كتير منها الشخصي حيث يجد البعض بعض الرجال طبعا واحد من الثلاثة يناسبهم أكثر من التاني ومع ذلك في شوية اختلافات بين الثلاثة وكل نوع لي صفة معينه تميزه عن غيره فناخذ نبذه عن كل واحد منهم ومن خلال هذه النبذه هتعرف ايه هو الانسب ليك الفياجرا الفياجرا هو الاكثر شهره بين الثلاثه لانه الاقدم في السوق ظهر في السوق من حوالي أكثر من 16-17 سنة ومع الزمن اكتسب شهرته بين الناس ومن صفاته أنه يعمل خلال ساعة واحدة من أخذه بعد حدود الساعة ومش أقل من نص ساعة ومن الأفضل ده صفة تانية تناوله على معدة فارغة يعني مش تأكله بعد تأكله بعد الأكل ويستمر مفعوله قد إيه بيشتغل من أربع إلى ست ساعات ده وتم تطوير الفياجرا وتسويقها زي ما احنا عارفين من شركه اسمها فايزر وتنتها محتفظه بحق انتاج هذا الفي... الفياجرا لحد سنه 2013 وبعد كده انتهت صلاحيه براءه الاختراع ليها واصبح السوق مفتوح لشركات اخرى لانتاج الدواء باسماء اخرى غير الاسم التجاري فياجرا وكلها بتستخدم الاسم العلمي سلدنافيل وطبعا المنتجات الجديدة دي كلها أرخص بكتير الليفيترا المنتج الثاني بعد الفياجرا ومفعوله بيستمر زي الفياجرا أربع ست ساعات والفرق الرئيسي بين الفياجرا والليفيترا أن الأخير ده الليفيترا أقل تأثرا بالطعام وبالتالي ممكن تناوله حتى لو أنت واكل ثالث حاجة السيالس السيالس يختلف شوية هو الدواء الثالث ومفعوله بيدوم اكتر من الاثنين اللي قبليه اكتر من الفياجرا والفيترا، وبيستمر حوالي ستة وثلاثين ساعة وده يمكن السبب اللي بيخلي الرجالة يحبوا السيالس ولكن له جانب سيء وهو ان الاثار الجانبية اكتر شوية. هو زي ما بقولنا مفعوله بيدوم اكتر شوية وبالتالي الاثار الجانبية بتدوم أكتر شوية من الباردو الفياجرا والليفيترا ويشبه الليفيترا بأنه ما بيتأثرش قوي بالأكل يعني ممكن الواحد ياخده بعد الأكل بس يفضل يكون على معدة فاضية ده الثلاث أنواع من المنشطات الجنسيه يبقى الفياجرا والليفيترا بيشتركوا في انهم بيشتغلوا لمده 4 الى 6 ساعات لكن السيالس بيشتغل لمده 36 ساعه الفرق بين الفياجرا والليفيترا ان الليفيترا ما بيتاثرش في الاكل وبالتالي الواحد ممكن ياخده بعد الاكل لكن الفياجرا لازم تكون على معده فاضيه أما الثالث بالرغم من مدته طويلة لكن في نفس الوقت مدة المفعول بتاعته صحيح طويلة 36 ساعة لكن في نفس الوقت الأعراض الجانبية برضو أشد من النوعين التنين بكده تقدر تعرف أنت الأنسب ليك